مرحبا بكم اعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان نطلق اليوم رسالة من المهدي المنتظر إلى أمريكا وسيادة الرئيس جون بايدن وبخصوصا لكل المستشارين والعاملين في البيت الأبيض في أمريكا لعرض الأمر عليهم لعلنا نجد مخرج من هذه الازمه التي سوف تكون حرب عالميه ثالثه ما لم نستطيع اظهار السيد المسيح وكيف يتم اظهار السيد المسيح سوف اقول لكم اه للشعب الامريكي كله عشان يفهمني يريت يعني تبلغوا الرسالة دي للشعب الامريكي كمان عشان يعرف قد ايه ان السيد المسيح اللي هو المهدي المنتظر اللي هو ملك اليهود المخلص قد ايه ان هو بيحبهم وخايف عليهم فعشان كده انا بعرض عليهم العرض ده عرض خاص بمساعدتي في الحفر والتنقيب عن الملكة كليوباترا. وفي مناطق محددة ومعلومة ولن تكلف الحكومة الأمريكية يعني شيء بالنسبة لما تفعله في الأبحاث بتاعتها لأن مصر أصلا مش مصدقين الكلام ده ولا حتى في مسؤول مصري يخرج مثلا يقول ده المهدي المنتظر جاي احنا منتظرينه أو السيد المسيح جاي لكن أنا بلاقي ايه عن نت كلام وأشوف كلام تاني بره. النت فطبعا امريكا مصدقة ان مجيء المسيح قرب فانت تروح للناس اللي بتصدق يعني تروح للناس المؤمنة بعودة المسيح انما للناس اللي مش مؤمنة بعودة المسيح سواء ذكرتهم او لم تذكرهم فهم لن يستجيبوا لنا فعشان كده يعني من الاخر احنا بنقولوا ايه ان امريكا دي ممكن يكون فيها الخير للعالم كله وان هي تقوم بالحفر والتنقيب معي على الملكه كليوباترا وفي حال ظهور الملكه كليوباترا فعليا ياتي المسيح اليها وسوف يقوم باحيائها قدام الجميع كايه من الله على انه هو المسيح فدي اول خطوه من خطوات السلام العالمي الذي سوف يحدث في العالم والذي سوف يغير موازين الكون كله فعلشان كده انا بقول ان امريكا يجب ان تستفيد بهذا العرض الخاص والممتع والشيق في نفس الوقت وكل الناس اللي هي ملهاش اي مصالح وفقرة وغلابة هم يتمنوا يكونوا هم عصرهم عصر رخاء وعصر كله سعادة والخير يزيد عليهم زي ما هم عارفين ان, إن عودة المسيح ومجيئه التاني سوف يكسر المال ويكسر الزرع في الأرض وتكسر الخير ويحل السلام وده كل الناس اللي هي بترجوه في العالم بأسره علشان كده في أمريكا إن هي لما بتبحث عن الملكة كيلوباطرة هي مش بتبحث عليها هي هي بتبحث عن السيد المسيح لأنه قيل في سفر الرؤية في الإنجيل أنه سوف ينزل على إمرأته في إصحاح <hesitation> تسعتاشر ياريت كلكوا تقروه وتشوفوه وده في الأخر حتى بيختمها يقول ذلك قول الصادقين يعني مفيش تفسير ليها يعني هتاخدوها على نفس المعنى محدش بقى يقول إن هي مثلا يفسر إن إمرأة المسيح دي حاجة تانية لأ هي إمرأته فعلا. فعليا وحرفيا لان هي مع نبوءات الاسلامية في دبة الارض وانها سوف تخرج ومعها كنزها مثل الاحاديث كما قيل لنا وذاتها زغب وريش مثل كليوباترا كانت تلبس الزغب والريش وكانت كليوباترا تتكلم عدة لغات فتخرج دبة الارض وتكلم كل واحد بلغته دبت الأرض وجهها وجه إنسان ولها أربع قوائم كل ده مذكور في الأحاديث ها أه؟ يعني معناها تمثال أبو الهول هي كان في ليها تمثال أبو الهول فعلا ملكة كيلوباترا برضو يعني شبيه بأبو الهول عفوا وبعدين عندنا كمان إن هي كانت تختم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن بالعصا فكانت الملكة كيلوباترا ماسكة عصاية في إيديها. وتحيي الجماهير اللي هم مؤمنين بيها ومصدقين بيها يعني ان هي ملكاتهم فكانت ايه تجلو وجوههم يعني تمسح على وجوههم كده ايه من بعيد تشاور لهم على وجوههم وكانت تخطم انف الكافر اللي هم كانوا بيفعلوا افعال شنيعه وسيئه في المجتمع فبتخطم انفهم يعني بتضع علامه على على انف ال هذا العمل ارتكب جريمه فكانت تعمل له علامه على انفه عشان لما يمشي في الاسواق يبقى الناس هتعرف ان هو ده مرتكب خطيئه قبل كده فعلشان كده يعني في احاديث كتير يعني وفي بقى حديث ثاني يقول لك خصرها هره واذنها أذن وأزن فيل هذا معناه ان هي كانت تلبس قراط من العاج في أذنها وكانت تلبس تحب تلبس زي حزام كده من جلد النمر هي ده تفسير خسر هرة يعني كلها أحاديث يعني ديها تفسير وتؤدي الى المعنى الحقيقي ان هي الملكة كيلوباترا طب ليه انت اخترت الملكة كيلوباترا يعني بالذات عشان هي كانت قبل المجيء المسيح ب32 سنة اختفت على الانظار وكانوا اليهود بيبشروا في مدينه الاسكندريه عن مجيء المخلص اللي هو هيجي يحكمهم يعني ويبقى ملك عليهم فكانوا بيبشروا بالسيد المسيح وكانت تعلم الملكه كليوباترا انه قادم لا محاله وان الناس دي ما بتجذبش. لكن هي توفاها الله والله اعلم هي في انه مكان مختبئ مثل اهل الكأف الكهف بكنوزها فاهمين بقى ازاي وعدين هيجي بقى المسيح اليها يحييها فهي تعلم ايضا ان المسيح سوف يأتي اليها وقادم اليها يعني حاجة من الفين سنة ماذا قصة من اروع القصص في العالم كله يعني ربنا لما بيقص قصة لقصها بطريقة جميله جدا وشيقه للغايه سوف تكون الملكه كليوباترا كمان حامل طيب احنا عشان نعرف الكلام ده كله لابد من الحفر والتنقيب وعشان نعرف برضو ان اسكندر الاكبر هو ذو القرنين وهو اللي فعلا بنى سد يأجوج ومأجوج اللي هو الفيضان والجفاف قرب مدينه اسوان وكان في مقاييس النيل هناك ومكتوب عليها اسكندر الاكبر لكن علماء التاريخ دايما يشككوا في هذه الكلام لكن انا اجيب لهم بقى الدلائل من مقابر اخرى البطالمه كمان فان كانت تريد امريكا التعاون معي فعليها ان تسرع بذلك حتى نوقف الحرب العالمية الثالثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى والباحث الجغرافي وحاصل على لسانس أداب قسم جغرافيا لتحديد مواقع جغرافية لعلامات الساعة الكبرى وتليفوني 012 أربعة وشكرا على حسن استماعكم وتحياتي مره اخرى الى جموع الامريكيين اللي بيسمعوني حاليا والسلام عليكم